Частина Глухана облаштовує Великодню виставку у холі Чортківської школи номер 7. Жінка каже, працює тут педагогиною-організаторкою, тому частина її робіт зберігається тут. Саме цю писанку я зробила три роки тому, і кожного року ми ставимо її в кошичок і святимо. Як бачите, їй зовсім нічого не бракує, вона дуже гарно виглядає, і в порівнянні з писанкою, яку я зробила вчора, вона зовсім нічим не відрізняється. Сам кошичок у нас якого завжди кольору коричневого, традиційний, і воно зливається, а червоний з чорним надає йому більш природного вигляду, такого яскравого, ошатного. Також майстрині робить синю жовті серця. Каже, витрачає на це 10 хвилин. Такі фігурки навчила робити і учнів. Щоб зробити ось таку роботу, нам знадобиться папір А4 розрізати на 32 частинки і з нього складати модуль. Що у нас виходить? Робота, у якій ось таких дві кишеньки і робота, у яких два ось таких кінчики. І за допомогою кишеньок цих і кінчиків ми з'єднуємо деталі між собою. Ось таке. І вже можна по суті формувати якусь невеличку роботу у техніці модульного орігамі Христина Глухан за один день зробила літак винищувач Збройних сил України. Розповідає, виготовила його на знак подяки приводу Києва. Робота вимовлена, тому що Бог завжди згаданий в наших думках. І я таке сподіваюся, що. Наші хлопці повернуться живими. І ще не один літак я готова зробити для кожного нашого бійця. в майбутньому, після нашої перемоги обов'язково, збираюся йому передати. Навіть уже знайшла знайому, яка дійсно знає цю людину і зможе йому вручити особисто від мене ось таку подяку». Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.